Військовий Вадим Якимчук загинув 20 квітня в Запорізькій області. Йому було 32 роки, і він був єдиною дитиною в батьків. Сина, сусіди прийшли, <плес> Мамо, Вадима, мама захисничка цілий рік захищав нас. Вадим Якимчук служив в одній з гірсько-штурмових бригад. Останній рік перебував на передовій на службі за контрактом, каже його сусідка. Дуже хороша дитина. Я не можу представити собі цього, як його мама це переживе. Він був один син у неї. Для неї це дуже важко. І згадує, яким був цей сусідський хлопець. Веселим, хорошим таким. Привіт, Привіт. вийдуся, ти куди на футбол. Сам Господи, впокою душу спочилого раба Твого, новопристаленого, вієного воїна Вадима, в місті світлому, в місті квітучому, місці спокою, де немає ні скорботи, ні печалі, ні зітхання. Кожен похорон це дівчата, що не так болить, як, як от маму, до прикладу, чи дружину, чи, чи дитину. Така наша доля, така наша місія. І просимо у Бога вас з мертвих сил духовних і сил фізичних понести той хрест, який випав на нашу долю, українську долю над долю нашого покоління. Попрощатися з загиблим прийшли його однокласники. Вчилися в школі, підтримували зв'язок після школи. Завжди, буквально два тижні тому з ним говорили. Вірив, що все буде добре, вірив в перемогу, дуже хотів додому. Нам дуже його всім буде не вистачати. Бачите, всіх однокласників зібрав, всі його дуже любили і поважали. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.